صحيح في التوبة فيما بين الناس أما بينه وبين بين... بين... بين... بين... بين... بين... بين... بين الله فالتوبة ليس توبة فيما بينه وبين الله إذا تاب صادقا تاب الله عليه لكن في حكم الدنيا الصحيح في حكم الدنيا ماذا توبة يقتل ولو تاب وإذا كان صادقا رفعته التوبة عند الله